Всім привіт! Недавнє відео про нерухомість зайшло дуже непогано і в коментарях кілька разів просили розказати про те, яким має бути правильний вхід у житловий будинок. Ця тема справді варта окремої розмови, тому давайте, от давайте і поговоримо. Під'їзд житлового будинку – це, по суті, проміжна зона між вашою домашньою зоною комфорту, якщо, звісно, вона у вас є, та зовнішнім світом, і тому дуже важливо, щоб вона була зручною та налаштовувала на правильні емоції, ну, щоб відчувати там себе людиною, а не просто пробігати галопом чим пошвидше. І перший такий дуже важливий момент – це відсутність сходинок на вході. Це дуже важливо для всіх, хто має проблеми з пересуванням. Тобто і для батьків з дитячими візками, для літніх людей, та для всіх, хто пересувається у інвалідних візках чи на протезах. Причому, якщо хтось хоч і з труднощами, але може піднятися сходами, то для візочників вони – це просто нездоланна перешкода. Багато хто так і живе роками, не виходячи з власної квартири, тому що просто фізично сам не може цього зробити. Ну і звісно, що всередині під'їзду між дверима та ліфтом також не повинно бути сходинок, а двері ліфта мають бути такої ширини, щоб туди пройшов інвалідний візок. В нас ще досі багато хто думає, що в нашому кліматі на вході обов'язково має бути сходинка, а краще дві-три або ще більше. Інакше тож все залиє водою та засипла снігом. Але, на щастя, вода не вміє повзти вверх по ухилу, тому достатньо просто зробити плавний ухил вниз від дверей в сторону вулиці і вода вже не затичає. А щодо снігу, то він же падає не ось так, а ось так. Тому від снігу сходинки взагалі ніяк не врятують, і все одно, коли навалить, доведеться брати шуфлю та чистити. І робити це на рівній площині буде явно простіше, ніж на сходах. Ну і ще падати на сходах значно неприємніше, ніж на рівній площині. На щастя, тепер в нас є ДБН про інклюзивність, який каже, що при новому будівництві всі входи обов'язково мають бути безбар'єрними, тому тепер входи без сходинок можна побачити не лише на фоточках з-за кордону, а й на львівських новобудовах також, ну і на інших українських загалом. Добре, коли біля входу є хоча б невелика зелена зона, бо це просто приємно бачити якісь квіти чи кущі, коли виходиш з будинку. Ну і загалом зелена зона між будинком та вулицею робить простір затишнішим та приємнішим. До речі, біля польських люксів у Львові досить часто якраз можна побачити такі зелені зони з кущами та деревами. Ну і також можна їх побачити і біля деяких новобудов. Вхідні двері до під'їзду повинні бути прозорими. І це підвищить рівень безпеки. Виходячи з будинку чи заходячи всередину, ви відразу будете бачити, що відбувається по іншу сторону дверей та будете до цього готові. Як мінімум, ви випадково не штовхнете когось дверима, а як максимум зможете побачити потенційну небезпеку. Також прозорі двері підвищують соціальний контроль. Ну, загалом це, в принципі, теж про безпеку. Якщо все проглядається, то навряд чи в когось виникне ідея робити там щось асоціальне. Для цього зазвичай шукають більш темні та заховані місця. А ще завдяки скляним дверям всередині буде світліше. Тобто протягом дня вам не треба буде вмикати світло і ви за рахунок цього навіть трохи зекономите на електриці. Звісно, хтось обов'язково скаже, що скляні двері точно розіб'ють, але, як на мене, цей ризик, ну, дуже перебільшений. В нас довкола вже роками стоять повно скляних дверей в магазинах та кафе, і їх ніхто не б'є, в тому числі і ночами. До речі, ось, наприклад, вхідні двері зі склом у звичайній дев'ятиповерхівці в Рясному. Причому їх поставили ще десь років п'ять тому, і вони досі цілі. Для тих, хто не в курсі, Рясне – це такий абсолютно звичайний спальник далеко на околиці Львова. І тут, напевно, варто обмовитися, що це ми говоримо про нормальні побутові умови, коли не відбувається чогось екстремального типу бойових дій. А тоді вже ясно, що і звичайні двері теж не врятують. До речі, стосовно освітлення, воно обов'язково має бути біля входу та на підході до нього, щоб не шукати ключі навпомацьки довгими зимовими вечорами. А ще потрібна читабельна адресна табличка з номером будинку та з номерами квартир, які є у цьому саме під'їзді. І цю табличку також має бути видно в тому числі і вночі. Ще один важливий момент – це вихід з під'їзду на дві сторони. Це дуже зручно, коли одночасно можна вийти і на вулицю, і у двір. Таке колись робили практично всюди у старих будинках, і маю на увазі там австрійські чи польські, але потім вже засовка, на цьому почали економити і робити вихід лише на одну сторону, причому переважно у двір. Ну і тепер у новобудовах, напевно за звичкою, також переважно роблять вихід лише на одну якусь сторону, і я зустрічав буквально кілька виключень з цього правила, можливо є ще якісь, але я про них просто не знаю. Коли ми вже підійшли до входу, то дуже добре, коли над входом є дашок, під яким можна було би сховатися від опадів, поки ти складаєш парасолю та дістаєш ключі. Або як варіант, двері можна трохи втопити у невелику нішу. І крім можливості заховатися від опадів, це також зробить вхід більш помітним на фоні решти фасаду. Бо деколи буває проблема, коли на фасаді є дуже багато різних входів і до комерції, і до квартир, і всі вони однакові. Я навіть бачив один будинок, в якому на дверях була наклейка такого файлику про те, що вхід у будинок не тут, а наступні двері. Тобто з цим була проблема, якраз тому, що всі двері були однакові. Ну і також. Домофон, звісно, має бути прямо поруч з дверима, а не фікс на де. Ще один такий момент, це, можливо, взагалі зовсім дрібничка, але добре мати біля дверей якийсь невеликий гачок чи щось подібне, щоб можна було повісити на нього сумку, поки дістаєш ключі. Бо деколи сумок буває багато і рук просто не вистачає. Потім ми заходимо всередину і на вході бажано мати тамбур, щоб взимку не пропускати всередину холодне повітря з вулиці. Тобто за першими дверима повинні бути ще одні, звісно, також прозорі. І глибина цього тамбура, вона повинна бути де Десь в районі 2,5-3 метри, щоб всередині можна було нормально розвернутися з дитячим візком, велосипедом чи, наприклад, холодильником. Щоб не було такого, коли перед ровера вже вперся в ці другі двері тамбура, а заднє колесо ще старчить з перших, і ти просто не можеш рухатися далі. До речі, домофон можна ставити всередині тамбура вже біля оцих других дверей, і так вийде, що ваші гості чи кур'єр зможуть у більш комфортних умовах дочекатися, поки ви відкриєте її. <двері>. А на підлозі тамбура дуже бажано мати брудовловлювачі, щоб бруд з вулиці не затягувався всередину далі в під'їзд. У цьому немає якоїсь фантастики, такі речі вже стали абсолютно звичними у офісниках, наприклад, чи в торгових центрах, але от у житлових будинках чомусь вони не дуже прижилися, хоча, як на мене, були б там дуже доречними. До речі, про велосипеди дуже корисно, коли біля входу є спеціальна кімната для зберігання велосипедів чи, наприклад, дитячих візків. Тоді це все не треба буде кожного разу возити ліфтом у квартиру та тримати там, що особливо актуально для власників маленьких квартир. Крім економії місця у квартирі, це ще й може дуже стимулювати розвиток велоруху загалом, бо зробить щоденну їзду на ровері більш зручною. І звісно, що двері цієї кімнати мають закриватися на замок і дуже бажано мати там відеонагляд, а за користування нею цілком логічно брати якусь невелику абонплату. А на додачу до цього, на вулиці поряд з дверима дуже бажано зробити невелику гостєву велопарковку, яку, наприклад, зможуть використовувати кур'єри доставки. Ну а вже всередині під'їзду головне – функційність та практичність, щоб було просто утримувати це все в хорошому стані та прибирати. Тобто без зайвих якихось декорацій, які красиві поки нові, а потім неясно за які гроші їх треба ремонтувати, наприклад. Але можна натомість правильно підібрати кольори та використати якісну фарбу. Ще один важливий момент – це поштові скриньки, які мають бути десь біля входу. Напевно, очевидно, що вони мають бути достатньо якісні, а Ще поряд з ними обов'язково треба поставити невеликий смітник для викидання всякої реклами та іншого спаму, тому що інакше його будуть кидати просто на підлогу. Про те, що дорогою до ліфта не повинно бути сходинок, я вже згадував, а ще вже біля самого ліфта було б добре поставити невелику лавку, щоб там могла присісти, наприклад, літня людина, чи можна було поставити якусь важку сумку чи коробку, поки чекаєш на ліфт. А окрім цього, біля ліфта добре мати навігаційну табличку, яка допоможе тому ж таки кур'єру доставки зорієнтуватися, на якому поверсі знаходиться ваша квартира. Ось такий от список в мене вийшов. Деякі з його пунктів можуть дуже сильно покращити життя, а деякі зовсім трошки, але якщо зібрати їх всі одночасно, то мав би вийти майже ідеальний під'їзд. Ну і на цьому наразі все. Якщо вам було цікаво, то тисніть вподобайки, підписуйтеся на канал та не забувайте, звісно ж, коментувати. А підтримати створення нових відео можна підпискою на мій Patreon або разовим переказом на Монобанку. Всі посилання будуть у описі до цього відео. Всім щасливо!